أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا الربع سرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم, بربك الكريم الذي خلقك, خلقك فسواك, فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك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 وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم